Від восьмої ранку на восьмому причалі збираються військовослужбовці у парадній формі. Тетяна Янкова служить у 198-му навчальному центрі військово-морських сил з 2016 року. Каже, це була мрія, тому зараз з гордістю та радістю носить свою військову форму. «Форма – це, мабуть, це чувство душі. Твій. Це, мабуть, Воно все йде знутрі і людина себе почуває в формі набагато... ...яка допомагає нашій Україні». На причалі вишковується близько 300 військовослужбовців. Підіймають прапор військово морських сил та прапори розсвічування. До Миколаєва прибули два військових катера «Сватове» та «Костопіль». Миколаївці та гості міста мають змогу роздивитися їх та поспілкуватися з екіпажем. Проте всередину нікого не пускають. Заборонено. Сьогодні малий броньований катер прийшов з міста Одеса. Він також представляється військово-морських сил. І десантний катер «Сватова». На борту «Сватова» також знаходиться військовий козак, броньована машина з екіпажем. Унікальність тим, що дійсно вони виконують завдання і в операції об'єднаних сил. Козак буквально місяць назад прибув з виконання завдань. От. У нас в морській піхоті їх 30 штук. Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти облаштували близько 10 локацій, де демонструють види військової техніки. Зокрема, кулемети, гранатомети, парашути, ракетний комплекс, БТР. А це – гумовий човень, який бригада отримала від колег з Америки у 2020 році. Його вага – близько 100 кілограмів, має 6 місць. «Використовувався він для десантування от, сил спеціальних операцій та морської піхоти. От, до місця висадки, ну, там, де потрібно висадити невелику групу людей. Вона йде своїм ходом на моторі, мотора зараз немає, от. приблизно до, до, до, до, до, до 2-3 км підходить до берега, потім на весла, щоб було тихо». 14-річний Олександр Сукуренко відвідує клуб юних моряків. Сьогодні з товаришами та батьками прийшов подивитися на виставку військової техніки. Хлопцю сподобалася зброя. «Подобалася мені. Сна, ну, снайперська гантівка, яка стріляє далеко. Привів на святкування свого восьмирічного сина Івана Сергій Дяченко. Спостерігає за тим, як дитина бавиться з легким переносним комплексом «Корсар». «Мені все дуже подобається, подобається ця техніка, подобається, що моєму а, сину все подобається, що він довольний, що може все потрогати». Тим часом на річці все більше яхт. Це учасники регати, присвячено дню ВМС, готуються до старту. Перегони мають назву «Мирне море». «Яхти і флот завжди були разом. І Ми українці, ми патріоти, ми моряки, тому ми тут». Участь у регаті беруть 25 яхт – спортсмени з Миколаєва та Дніпра. На яхті «Афеліна» в перегонах бере участь Юрій Чучко, чоловік у спорті вже 30 років. Бере участь у регаті, аби підтримати військово-морські сили України. Зараз... Такий складний час, коли Україна має боронити свою незалежність і після захоплення ворогом Криму, будівництво нових військово морських сил має дуже велике значення. Тому ще Більше частина українських кораблів е залишилася в окупованому хриму, тому ми, як суднобудівники, маємо докласти надзвичайних зусиль, щоб повернути Україні статус морської держави. Паросники. Паросники мені подобаються. Як праздник, треба саме, цікаво, дивитися, як тут. Приготували, молодці всі. Красиво Ввечері Вечері 17 та до 21.00 відбудеться концерт «Пісні народжені вато та виступ зведеного оркестру. Буде лунатий оркестр 17.00. Ми підготували святкову програму з нагоди Дня військово-морських сил, де покажемо свою творчість, де будуть звучати і марші, і класичні твори, і рок, поп, джаз, різні стилі музики. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв